Salutare, bă băieți și fete, eu sunt chestii de toată lumea mă știe și am revenit pe YouTube, oameni buni, primul video din 2021, vă zic și n mulți ani că nu v-am zis de rebelion și băieți s-au băgat o nouă mapă pe Among Us mai tot o știu și se numește The Airship, oameni buni mamă, deci o nouă mapă munii chiar o știu și dar v -am, am să vă prezint și eu și să au multe multe, multe, multe, multe mirobolante chestii hai să vă mă pun nu știu ai că mi-am pus ceva am tot schimbă de anul trecut șmeche rău adică șmeche de prost cu da, eu, dar asta ați de idee hai o indră Pic și-o cli de obicei. Oi, ce să pic, altceva. Băi, ce mai am. Ai, aia. Aia, o captinu m de obicei. Așa, intrăm la captinu m Așa. bam, bam, bam, bam. Uite, mă, nu că nici ce intrăm bam dăm bă, bă, bă, bă, ne băgăm pe alte. mătă. Mai bine, ne băgăm cu trei oameni, poate mai avem timp să ne schimb, schimb. Așa, nu? Îmi iau, Dobbs. Și uite să băgă și chestia de strășnată, robotă pe să faci. Super șmecher, de părerea mea, chestia asta e mega, mega, mega, mega, mega, șmecher. Deci, vreau să văd acolo susținerea voastră blăniță, blănițe de raton frătiților. Vreau să vă acolo susținerea voastră cu like-uri, share-uri, subscribe-uri. Adică unii mă mai întreabă ce înseamnă share-uri. Păi oameni bun share-uri înseamnă gentilnic video unui prieten ca să-l vizioneze și să nu știu, dacă-i place să dea like, share, subscribe, depinde cum vrea el. Înțelegeți că asta înseamnă chestiile astea cu share și subscribe să-l scribe, că butonul acela la pusajul acolo mereu, ca să ne arătăți voi susținerea. Și să punem un șapcă de asta pe prima în piept și hașezăm să dăm aș schindea în trecut, cred că nu celălalt nu mai aș Alții s-au și dezabonat, alții s-au abonat, mă cam supărat chestia cu tipile care s-au dezabonat. Și, frate, de... Da, mulți recti, ce, ce dacă sunt așa mai n -am? Adică, Adică genul a început, ce? nu te lua de mine, oameni, omule bun. Nu te lua de mine, ce vrei? Dacă ai fi youtuber, ai vedea cum mine, Să-i dăm tot, așa. Hai, hai să-i dăm ca lumea, ca lumea, ca lumea, O, dar ce tot are, mai pe asta are un relaxo să La asta, lagna n-a merg să-n viață. Așa. Cremate. Thank you! Poaia? Poate uh, să nu aici Cargo Bay. Picaș aici, cremate. Îmi convine, sincer. Păi, nu mai știam ce s-a Îmi convine și altii. Sper că nu ești un poster. Poaia, fie. Așa cum îl mai duci. Da, cam așa da, până și aici, nu stiu ce e care no? ce de pe noi se pot să spunem. Urgenti, po aici, liniști, liniști, să o vreți să nu-ți mai pot. Ceiștri pot să așa, Hai, cum mai mergem? 1, 5, 1, 5, 3, 4. 3, 8, 4. Hai, cum mai mergem? 1, 5, 3, 8, 7.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 Răbdă, rota, rota, Ce fac? Eu o Fac Asta e cam Am văzut și o asta Bun, bun. Ai, capri. Tipul s-a de din Si Ok, din nu era el. Asa. Acum o mai bag head, cum am spus de. asta Bagu prezii de a șmecheră, șmecheră Cum că nu pot să îmi bag skin-uri skin noi skin de... nu sunt adugat la față de asta, și asta nu era, nu, chida, nu era Mă fac și-o cuștereașă și-așa Cum nu-mi place mie Face hai să -i, Am Facebook, unii de mă întreabă ce am facebook o... Așa normal că am întrebat acum cu update-ul s-am numele timp și deci Fine. Deci nu mai ai cum să folosesc acea chestie de, de, de astea care sunt crede puterele vreo dar o Deci, nu prea-mi place, sincer. Uhm, report, port, ne am dat reporn la <gură> Așa. Am mai putut să dăm apa asta, să mă arta care a făcut-o azi Haideți un moment dată hărăticită. Uite a zis Deci, care sunt uită aici? Deci, apăcați like. Deci, dacă n apăsați like, eu nu mai continuu video -ul. Haideți. Deci, în momentul ăsta, apăsați butonul de like. Uh, și dacă pic impostor, să fac 30 de 30 de abonați până de seara. Haideți. Deci, dacă pic impostor 30 de abonați, dacă nu, nu mai continuu. Adică eu nu mai continuu dacă nu apăsați acum like deci nu mai interesează ce nu mai continuu dacă nu-mi dat like Dacă l-ați dat, deci, bine, l-ați dat? Ah, pic, așa. deci așa. ați dat? Ca să știu. Ok, deci se pare că nu vă trebuie să-ți dar dacă nu-i în secundă asta like-ul nu mai 3, 2, 8, 1... bine, hai, bine, am dat, dacă nu pe bine. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, la bam, bam, bam, nervos bam, bam, bam, bam, las Uite, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Si Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Facebook! Facebook are Okay. ce zice? Okay. Sansab. Sansab. Sansab. Sansab. Avert create course. Ok, deși trei la pute pe Sansab. Okay. Sansab. Okay. Sansab. Okay. Să so, vedem ce e. Shamsab. Sansab was ejected. ah ce mi-a zis? Ce am binevăcut-o la brinca? A, le scarite, nu interes. Nu stiu vine aici. Îmi place și pe scara. Te rog, te asta. Fine. am eu pe ea? Chiar un nu pe question oh, this question, oh, is, yeah, ah, that. right. so we give you déserte DATOOOOOOOOO Ah, dacă am plăcut la ce cităm și data Dacă am a profesionat, să facem episodi mai face ca eul acolo like vețem S-a venit. Haa, dar nu picim impostor Pe normal, te-ai luat Adică, n-am luat înapoi hack-ul față mai picim postor și acum a spărat N-am freder în ea. A, nu-i toți fecea? Bum. Please fix. Please fix. Aaaa, ce cringe. Salut. O, oh, bum, bum, bum, brrrr multimăci poam în福 worship Uh, ok, ok, ok, de uh, game, ok, cringe game Agora eu, eu, eu primeiro, que só... Ok, fez zona, para zona, por zona, pozona a zona, para a zona Ai, Deus, Deus, eu não mais de muito de ter, é, de é que muito mais eu ai, pe hoti, e clorosul... Prrrrrrrrrrrr! am un joc super, -ader. se cheamă Brossers. Îl știu, îl știți de fapt. Eu o în 2018, dacă vă susținere la acest video. S-ar putea să jucăm și acel joc. Așa, deci mi se arată că nu mai trebuie să joc asta. Că pichin continui, stăi un pic de ceasuri. 1.45 Si aproape noaptea Deci eu la ora asta nu ajut Ca sa va dovede cat sa 1.45 Deci eu la ora asta nu ajut Eu de la 1.00 de Deci am vazut ora acolo in bara Asa sa ai păti am dezvolat ori am cum să mai schimbe sau mai hai am Da să mai de a ok bine bine bine da, bine bine extra -chimodică. El Rubilit Rubilit Așa cam. Rubilit Rubilit Cele extra -chimodică. extra Extractic Extractic Bun Sper că a fost acest Episod Nu uitați Dați Like Share Subscribe Să vă susțină blană Și începem Vă în rog Să ar trebui Să viitoare Dacă vă văd Vă nu uitați să vă arătați acolo de raton cu un coment, Nu, vă un cu cei și nu mai vorbim. Și vă va mai rându la comentarii din când în pune. Va, pa, pa!